מתבקשנו לפרק לגרומים 35 כפול K בריבוע ועוד 100K פחות 15. משום שיש לנו מקדם שאינו אחד, הכי טוב זה כנראה לפרק את זה על ידי הקבצת איברים. אך לפני שנעשה את זה נראה אם יש גורם משותף לכל האיברים האלו, אולי נוכל לקבל מקדם של 1 כאן. אם לא נשיג מקדם של 1 כאן, לפחות לנו מקדם קטן יותר. אם נסתכל על כל המספרים, הם כולם ניתנים לחלוקה ב-5. הגורם המשותף שלהם זה 5. אז 5 זה שווה ל-5 כפול 35 כפול k בריבוע, חלקי 5 זה 7 כפול k בריבוע, 100 k חלקי 5 זה 20k, 15 חלקי 5 זה מינוס 3. הצלחנו לחלץ החוצה את ה-5, אבל עדיין אין לנו מקדם של 1. אני לפרק לגורמים על ידי הקבצה. לפחות המספרים קטנים יותר, כך שיהיה קל יותר למצוא מהם המספרים שהמכפלה שלהם שווה ל-7 כפול מינוס 3, והסכום שווה ל-20. נבדוק. נמצא שני מספרים שכאשר נחבר אותם, או עדיף יותר, אם ניקח את המכפלה שלהם, 7 כפול מינוס 3, שזה שווה ל-21. ואם ניקח את הסכום שלהם, אם שני המספרים, זה שוב, משום שהמכפלה שלהם זה מספר שלילי, המשמעות היא שיהיה להם סימנים הפוכים. אז כאשר נחבר את המספרים עם הסימנים ההפוכים, זה ההבדל של הגרסאות החיוביות. ההבדל בין הגרסאות החיוביות של המספר צריך להיות 20. המספר שקופץ החוץ מיד זה שכנראה נתעסק עם 20, 21 ואחד יש לי. כי אנחנו רוצים לקבל 20 חיובי. נבדוק זה. אם ניקח את 20 ומינוס 1, המכפלה זה 21, נכון? 21. 21. <ח> סליחה סליחה. <ח> אם ניקח 21 ומינוס 1, המכפלה תהיה 21. כי 21 כפול מינוס 1 זה מינוס 21. ואם ניקח את 21 ועוד מינוס 1, זה שווה ל -20. שני המספרים האלה מתאימים לדרישה. כעת את 20 k הזה ל-21K ו-1K. מינוס 1K. יאללה, לשכתב את כל זה, יש לנו 5 כפול 7 כפול k בריבוע, ולפצל את ה-20k הזה, נעשה את זה בצבע הזה, לפצל את ה-21k ו-k, אפשר להגיד מינוס 1k, אנחנו משתמשים בשתי הגורמים האלה, שני הגורמים האלה, סליחה, כדי לפצל, ובסוף יש לנו את המינוס שלוש כל הרעיון לעשות זה, זה שכעת נוכל לפרק לגרומים את שתי הקבוצות. זו יכולה להיות הקבוצה הראשונה. מה נוכל לחלץ מהקבוצה הזו כאן? ובכן, שני אלה ניתנים לחלוקה בשבעה כ. ונוכל לשכתב את זה כשבעה כ כפול. שבע כפול כ בריגוע, חלקי לנו רק כ כ. ועוד 21 כ חלקי שבעה כ זה שווה לשלוש. זה... מתפרק לזה כעת נוכל להסתכל על הקבוצה הזאת יש להם גורם משותף נוכל לחלץ מינוס 1 אם נרצה זה ישווה ל-1 כפול k חלקי מינוס 1 זה k-3 חלקי מינוס 1 זה 3 וכמובן יש לנו את החמש הזה יושב כאן תראו, אם נתעלה מהחמש הזה לרגע אתם שמים לב של שני אלה בתוך העברים יש k ועוד 3 נוכל לחלץ את זה החוצה, אז נתעלם מהחמש את זה לרגע, החלק הפנימי כאן, החלק שבתוך הסוגוי, נוכל לחלץ את k שלוש החוצה, וזה נהיה k ועוד שלוש כפול k שלוש כפול שבע, שבעה k פחות אחד אם זה נראה מעט מוזר לכם, תחפילו את ה-k ועוד שלוש בזה, ה שלוש כפול זה ה-k ועוד 3 כפול מינוס 1 זה האיבר הזה. וכמובן כל הזמן הזה ישב הכי כאן לנו ה-5 הזה בחוץ. יש לנו את ה-5 הזה, זה 5 כפול k ועוד 3 כפול 7k 1, פירקנו זה לגורמים, וסיימנו!